नमस्कार मित्रों आज आ वीडियो में आप इनोवेटिव पेडागोजी ना प्रकारों बारो जो छे इनोवेटिव पेडागोजी एक्सपेरिमेंट बेच एनो डेमो एट्ले दार्शनिक पाठ अपनी समक्ष रजू कर तो इनोवेटिव पेडागोजी में जो तो बार प्रकार पेडागोजी है जेमा पहली प्ले बेच बे नंबर है स्टोरी टेलिंग बेच तर नंबर डिस्कवरी बेज चार नंबर इंटरेक्टिव 5. Creative, 6. Toy based, 7. Based, 8. ICT based, 9. Less 10. 11. एक्सपेरिमेंटल पेडागोजी नो कंसेप्ट जो अपने शब्द सूचे प्रायोगिक शिक्षण ए अन्व द्वारा शीखती व्यूह रचना અનુભવની પ્રક્રિયા જે રીતે થાય છે તે શીખવા માટે કેન્દ્રીય ગણવામાં આવે છે આ વ્યૂહરચના શિક્ષણને વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિ કાર્ય માટે પરવાનગી આપે છે નવા વિચારો વિભાવનાઓને સમજવા માટે નક્કર અનુભવોનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને નવા ખ્યાલને માન્ય કરવા માટે ફીડબેકનો ઉપયોગ કરી શકો છો તે પ્રત્યક્ષ અનુભવથી અર્થ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે त्यारन्य महित पूरी पड़वा ज्ञानी विकापूर्वक समझ अपने अघरी સિદ્ધાંતોને પ્રયોગ કરી સમજાવવા માટે પ્રયોગ ને અવકાશ હોય તેવી વિષય વસ્તુ પસંદ કરવી બે નંબર પ્રયોગની યોજના બનાવો અને વિદ્યાર્થીઓને જાત અનુભવ પ્રદાન કરો ત્રણ નંબર વિદ્યાર્થીઓના અનુભવોના આધારે ફીડબેક મેળવો અને માહિતી એકત્રિત કરો અને ચાર નંબર વિદ્યાર્થીઓ ને ખ્યાલ અને પ્રક્રિયા વિષય છે વિજ્ઞાન ધોરણ આઠ વિષયાંગ ઘનતા અને સ્થિરતા આ વિષયાંગ તો વિષયાભિમુખ થયા પછી લખવાનું હોય છે અત્યારે 29-2022. तमें बता शांति पूरा वक्य जवाब आपस पेलो प्रश्न पृथ्वी ना एकोतेर टका भाग को भाग रोके छे? વસ્તુ તરે છે तीज प्रश्न છે वस्तु तरे हल्की वस्तुता है तरे હલકી વસ્તુ પાણીમાં ઘનતાના કારણથી તરે છે એક્સેલન્ટ તો મિત્રો આજે આપણે ઘનતા અને સ્થિરતા વિશે અભ્યાસ કરીશું સ્ટીમર હોય હોય 500 બજ ના એક મિલિયન ટન ના જો એને એન્કર નાખવામાં આવે એન્કર જોઈએ છે ને એન્કર આ કુડા વાળો એ નો નાખવામાં આવે ઓ બી પાકિસ્તાનમાં રહેલું સ્ટીમર एक्सपेरिमेंट क्या साधन लिस्ट लख नंबर एक साधन तो आ कोई हलती वस्तु वस्तु बराबर आप प्रश्नो जवाब मेलवा પાણીમાં રહેલી વસ્તુ કિનારે બરાબર ઓકે હવે આ દળી દો દડીને એમાં હજી થોડુંક નાખો પાણી એટલે આ લોકોને દેખાય બધાને દેખાય છે ને મિત્રો હવે એ દળીને નાખો તો કદાચ સેન્ટરમાં ગળી રહી જાય અઠે જય જયના ઓ રામભાઈ તમે આવો ટ્રાય કરીશું હા તમારો હાથ તો લાગી ગયો મેરે થઈ ગયા ને હા થઈ ગયા તો તો એટલે કાઠે આવે ને હા એટલે કાઠે આલી જાવ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ પાંચ કેનો મતલબ મેરે થઈ ગયો મેરે થઈ ગયા એટલે આપણે અ प्रयत्न आता हमें ग्लास पानी जा। ग्लास उमर तो जासर निकलव नहीं દળી એની મેળે વચ્ચે આવવી જોઈએ ટીપુ ના यास, राष्ट्रपति जयरे ग्लास मे तर पानी सपाटी नो आकार केव <laughs> अंतर yes, गोड़ी ब्रह्मांड मैपस्तु पानी सपाटी पर स्थिर थे जनरल પાણીમાં પડેલી હતી સપાટીની હાઈટ કેટલી ઊંચી હતી ને તો દળી એની કિનારી ઉપર ધરાતી કારણ કે એને ક્યાં સ્થિર થવું હતું કે ઊંચા ઊંચું હું છે તો એની કિનારે બરાબર गाकड़ो कोई पानी ક્યાં આવશે કિનારી પર જનરલ નિયમ આ થાય કે સમુદ્રમાં લખો સમુદ્ર માં એની કિનારી એની ઊંચામાં ઊંચી સપાય છે